Hej, jeg hedder Emilie, og jeg er i løbet af Byggema Haslund. Kom med indenfor, så skal jeg vise jer, hvad jeg laver til hverdag. Byggema får og du også dit eget ansvarsområde, mit af tøj. God dag. Jeg laver et selvfølgelig til en Vi parter også i vare. personlig selv. Tak for højden. Jeg styrer også Facebook-siden. På gensyn, og tak fordi I vil ligge med.